سأروي لطفلي حديث السماء حكايا البراق ووقع النضال هنا القدس أثر مسرى الهدى وقبلة روحي وتاج الجمال سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال سنأتي ببأس لأهل الخنا ونشفي الصدور بواد الظلام ونشفي الصدور بواد الضلال سنرجع عدلا مضى وانقضى ونعلو سجودا لرب جلال ومهما استبد العدو وقال فربي عزيز شديد المحال فربي عزيز شديد المحال ساروي لطفلي حديث السماء حكايا البراق ووقع النضال اثر مسر الهدى وذكر النبيين خير الرجال مناط السلام وما هو وقبلة روحي وتاج الجمال هنا الذكريات هنا الأنبياء صحب وآل هناك النفوس تسامت علا وترقى وتسعى لوصف الكمال وترقى وتسعى لوصف الكمال